بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من مِنَ كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير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 سورة الأرض الدرس الثاني وَلا والخامس والخامس والخامس والخامس والخامس والخامس والخامس والخامس والخامس والخامس كان والخامس والخامس والخامس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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال ونذر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فَتَعَاقَفَ فعقر فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانت كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا آل لوط نجيناهم بفحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عَنْ ضيفه فطمسوا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 كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفار خير من أولئكم أم لكم براءة في الزُّبُرِ أم يقولون نحن جميع منتصر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 لفضيله الدكتور عند راتب النابلسي